Tšau! Kuidas sulle tundub, kas see video siin on täitsa tavaline või on midagi teistmoodi? Ma ei tea, võibolla olla midagi teistmoodi. Aga selles videos mul pole seda palli vaja, nii et Martin, võtta kiiresti. Okei, okay, nüüd enam ausalt, meie vahel peeglip pole nii, et saame edasi minna. Kõigepealt, mõned asjad, mida me oleme varem juba õppinud. Esiteks, valgus levib jooneliselt. Teiseks, kui meil on siledad pinnad, siis valgus peegeldub. Ja ta peegeldub täpselt sama nurga al, mille alda sinna langeb. Ja kolmandaks, kui me midagi näeme, siis see tähendab seda, et sellelt mingilt objektilt jõuab meie silma valgus. Kui meil on need põhimõtted selged, siis võime lähemalt vaadata, mis meil siin enne oli. Kõigepealt tavaliselt on meil kaamera siin ja mina istun laua taga siin. Ja siin on üks valgusallikas ja siin on mõned valgustid ka. Nendest valgusallikatest tuleb valgus ja peegeldub siin laual ja minu kehal ja leib siit igale pool laiali. Aga osa sellest jõuab just täpselt sinna kaameroobjektiivi objektiivi. Ja moodustab kujutise, mida sina ka nägid. Nii. A kuidas see kord oli? Kuidas sa mu nägu nägid? Ma arvan, sulle mõne variandid. Mõtlen enda peale. Kas minu nägemist kujutab selline skeem või selline või hoopis selline? Seal, kus enne oli kaamera, oli hoopis peegel. Mina olin ikka samas kohas. Laud oli ka samas kohas. Valgus peegeldus ikka. Laualt ja minu keelt ja kust iganes veel, ja hakkas samas suunas liikuma. Aga nüüd see valgus mitte ei satunud kohe kaamera objektiivi, vaid hoopis peegli pinnale. Aga kas ma sinu silma jaoks olin seal, kus ma tegelikult olin? Ei olnud ju. Sinu silm oli nii, et. Aga, oh, see tüüp oli seal peegli taga. Sulle näis, et ma olin siin, No, põhimõtteliselt peeglid taga. Aga, kohe kui sa nägid, et pall põrgus vastu peeglit, ja veel eriti siis, Kui sa nägid peegli servasid ja seda ümbritsevat olukorda, siis mis juhtus? Juhtus see, et su aju pildi kokku, et oota, midagi väga valesti, et see on peegel. Ja Jüri Mik on päriselt hoopis kuskil mujal. sest sinu silm või aju registreeris ainult seda, et a okei, okay, valgus tuleb selle nurga alt silma sisse. Aga seda, kus see valgus algselt pärines, ta ei teadnud. oli nagu, et ma ei tea. Ja sellist kujutist, mis siin tekis, kus näis, et ma olin ühes kohas, aga tegelikult olin oks teises kohas, nimetatakse näivaks kujutiseks. Füüsikas defineeritakse näivkujutis vastandina tõelisele kujutisele. Tõeline kujutis moodustub punktidest, milles see koonduvad vaateldava eseme punktidest väljavad valguskiired. Ja näiv kujutis moodustub nendest punktidest, kus koonduvad eseme punktidest väljuvate valguskiirte pikendused. Ehk siis valguskiired ise ei jõuvagi sinna näiva kujutuse asukohta. Aga kui me joonistaksime ilusad pikendusjooned siit silmast, siis need koonduvadki seal, kus sa mind nägid. Mis sa arvad? Kas see tekst, mida ma sulle praegu räägin, kas ma räägin seda peast? Või äkki ma hoopis improviseerin. Panime kaamera käima ja hakkasin ilma igasuguse ettevalmistus Tootma puhast kulda. Ta tahab teada, kus tegelikult on. No, tegelikult nendes õppevideodes on vaja päris palju teksti kaamerasse ööda. Ja võib ju mõelda, et mis see on, kümne mintsane tekst pähe või siis improviseerida. Pff, lebo! Aga usu mind, tegelikult on päris raske. Ja niimoodi peast rääkides võib ka päris palju vigu sisse lipsata. Ja sellepärast me võtamegi appi füüsika! Meil on siin selline seade, mida nimetatakse eesti keeles souffleuriks või siis ingliskeeles teleprompteriks või lihtsalt prompteriks. Ja see siin on selline mõnus väike jubin, aga samasuguseid, lihtsalt palju suuremaid, kasutatakse ka uudiste saadetes. Ja nagu sa näed, siis siin jookseb tekst ja ma saan vaadata otse kaamerasse ning samal ajal lugeda sealt seda sama teksti. Aga kuidas see prompter siis töötab? Kuidas on võimalik, et see tekst, mis siin jookseb, see videos näha ei jää? Vaatame kohe. Mul on siin tegelikult telefon ja siin telefonis jookseb tekst läbi äpi Ja nagu sa näed, siis see tekst on hoopis peegel pildis. Ja me kohe saame aru, miks ta on. Nii, paneme see tagasi. Prompteri karbi alla. Ja mis nüüd juhtub? Mida oli nägemiseks vaja? Valgust on ju. Aga kus siin valgus tuleb? Siit telefonist. Ja ta levib igas suunas. Aga meid huvitab eelkõige see osa, mis levib telefonist otsa üles. See klaas siin, see on täpselt 45 graadise nurga all. Ja mis nüüd selle valgusega juhtub? Kas ta läheb edasi ülesse? Või ta läheb kaameroobjektiivi? Või ta hoopis peegeldub. Osa valgusest on muidugi, et ah, no, okei, okay, ma lähen otse. Klaas ju. Läbi paistab, saan läbi minna. Aga Mis tüüpi pind see klaas on? Klaas on äh, sile pind. Ehk eks siis osavalgusest on nagu, et oot, oot. see on sile pind ja ma peegeldan hoopis ping teise suunda. Ja kui valgus langes 45-degradise nurga all, siis mis nurga all ta peegeldub? See sama samamoodi 45-degradise nurga all. Ja mis tähendab seda, et see valgus jõuab täpselt mulle silma. Aga kas kaamerasse jõuab telefonist mingi valgus? No ei jõua. Selleks ongi vaja siin läbipaistvat klaasi, et siit tuleks valgust läbi. Ja mis valgus see siis on, mis jõuab kaamera objektiivi? See on hoopis kõik see valgus, mis tuleb valgustitest. See peegeldub minu näol ja läheb teistpidi otse läbi selle klaasi objektiivi sisse. Ehk siis siin osa valgusest läheb klaasi pealt minu silmasuunas, Teine osa läheb piiu, igal poolt mõjalt läbi klaasi, kaamera objektiivi sisse. Ja nad ei sega üksteist mitte mingil moel. Nii siis, nende kahe näite abil me õppisime tundma, kuidas tekib peegeldumisel näiv kujutis. Aga millistes eluvaltkondades näiv kujutise tekitamist vaja läheb? Tuleb välja, et üllatavalt paljudes. No esiteks muidugi igal pool, kus kasutatakse peegleid. Kas või kui sa hommikul. Ennast peegli ees vaatad ja juuksid ja hambaid pesed. Kõik on kujutis. Aga seda mõte kindlalt, et vähemasti autodel on külje- ja tahavaate peeglid. Ja nii edasi. Aga lisaks on siis veel klaasiabil tegitatavad näibkujutused. Ja neid kasutakse näiteks filminduses, aga ka liitreaalsuse reaalsuse lahendustes. Näiteks võib tulevikus olla tavaline, et brillidele või auto esiklaasile kuvatakse liit reaalsusega mingid kujutusi. Ja see toimiks täpselt samamoodi, nagu me just prompteri puhul nägime. Ja tegelikult on just klaasi peegeldus ka see, millega tegid hologramme. Ja ilmselt me saaksime nende teabmistiga selletada ära ka nii mõnegi kummitusloo. Ja ongi selle teemaga praegu kõik. Aga füüsika avastamisega lähme me edasi. Nii et telli videoõbsi kanalit ja hoia silma peal ka videopsi Facebookil ja Instagramil. Ja kui sul tekkis mingeid küsimusi või mõtteid, Siis kirjutan neid kindlasti alla kommentaaridesse. Aga nüüd, meie headel sõbradel praktikalist on sinu jaoks ettevalmistatud ka praktilised ülesanded, kus sa saad ise katsetada, kuidas tekitada näiv kujutist ja kuidas peegeldamine üldse toimib. Nii et pane aga käed külge ja kohtume järgmises videodes.